السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انا النهارده عندي فكره جميله جدا الفكره هي باستخدام صباع روج كان خلصان عندك لو انتي عندك واحد خلصان مترميش العلبه بتاعته وانا هقولك انتي تعملي بيها ايه بس لو انتي اول مره تزوريني في قناتي دوسي علي زر الاشتراك او سبسكرايب ومتنسيش تفعلي الجرس عشان يصلك كل جديد فكره ايه بقى فكره هجيب ده واحط في فيه شمع هجيب مسدس الشمع واحط فيه بالله كده وبعد كده هجيب فلاشة اي فلاشه عندك ااا أه هحطها فيها ايه وحطها كده فيها ايه حطيت الفلاشه فيها الفكرة دي عباره عن ايه بقي إن بت يعني لو انتي مش عايزه تخبي الفلاشه او عايزها تبقي في متناول ايديكي متضيعش مثلا في الشنطه كده أه ااا مثلا هتحطيها هنا اهي تقفليها كده وتغطيها او كمان لو مش عايزه حد يشوفها فبتحطيها كده في كده وتيجي تستخدميها تروحي مطلعاها تركبيها في الكمبيوتر او اي حاجه بس هي دي الفكره طب بس لو عجبك الفيديو دوسي لايك وسبسكرايب وشير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته